לפני שנמשיך ונעבור על-אב מהשיטה שמתקדמים לא מוגדרים, נעושה להדגיש נקודה חשובה. נניח שיש לנו את המשוואה הדופנציאלית הלא הומוגנית הזאת. הנגזרת השנייה של y, פחות 3 כפול הנגזרת הראשונה, פחות 4y, שווה ל, כעת אמנין, 3i בחזקת 2x. ועוד, שני סינוס של x, ועוד, אה, בואו נבדוק שזו אותה בעיה שעבדנו עליה, אה, ועוד 4x בריבוע. מתוכן שתגידו שזו בעיה ממש קשה ומסובכת. יש לנו שלושה סוגים של פונקציות שנפספנו אליהן, יש הרבה מקדמים לא מוגדרים, זה יגיע למצב לא מסובך. וכאן אנחנו צריכים להבין את הפישוט, אנחנו יודעים את שלושת הפתרונות הייחודים למשוואות הדיפנציאלית האלה. אנחנו יודעים את הפתרון לנגזרת השנייה, פחות שלוש, כפלו נגזרת הראשונה, פחות ארבעה וי. אז זה הומוגני, נכון? ואנחנו יודעים שהפתרון למשוואה ההומוגנית, עשינו לסת כמה פעמים, זה C1E ארבעה X, ועוד C2E בחזקת מינוס X. ואנחנו יודעים את הפתרון ל... אני אחליף צבע כדי שנמחים. Y-tag-tag תחות שלושה Y-tag תחות ארבע Y שווה ל, לזה בלבד. לשלושה E בחזקת שני X. ואנחנו ראינו את הפתרון הייחודי הזה פה. Y ייחודי מינוס חצי E בחזקת שני X. ועשינו זאת תוך שימוש ממוקדמים לא מוגדרים. עשינו זאת לפני כמה סרטונים. בקטר נכתוב זאת כמה פעמים. אנחנו יודעים גם את הפתרון לזה. זה היה הפתרון ייחודי נוסף שמצאנו, אולי לפני שני סרטונים. ומצאנו שהפתרון הייחודי במקרה זה, וזאת הייתה והיה מינוס 5 חלקי 17... ועוד, כפול x ועוד 3 חלקי 17 סליחה סליחה סליחה תאוינו מינוס 5 חלקי 17 סינוס של x ועוד 3 חלקי 17 קוסינוס של x אז לבסוף הפילונום האחרון הזה ידענו את זה זה היה ואז מצאנו, וזה היה בסרטון הקודם, מצאנו שהפתרון חודי במקרה הזה הוא מינוס x בריגוע ועוד 3 חלקי שני x פחות 13 חלקי 8. אז אנחנו יודעים את הפתרון הייחודי כאשר 0 בצד הימני. אנחנו יודעים זאת כאשר רק 3e בחלקת שני x הם בצד ימין. אנחנו יודעים זאת רק כאשר... שני סינוס של X. בצד אנחנו יודעים 4X בע ту רבוע בצד ימיים. ראשית, הפתרון היחידי למשو אנחנו יכולים פשט לקחת את הסכום של שלוש את הפתרונות הייחודיים האלה. וזה הגיוני, נכון? כברLS שאחד הפתרונות הייחודיים, כמו זה, כאשר תשים אותו בצד שמאל, זה שווה לביטוי הזה. הפתרון הייחודי הזה, כאשר תשאימ אותו בצד שמאל, זה שווה לביטוי הזה. ובעסוף, הפתרון הייחודי הזה, כאשר תשים אותו בצד שמאל, ואז אתם יכולים להוסיף את הפתרון ההומוגני לזה. שימו את זה בצד הזה ותקבלו 0. אז זה לא ישנה את הצד הימני. ואז יהיה לכם את הפתרון הכי כללי, כיוון שיש לנו את הקבועים האלו שתוכלו לפתור תלו את התנאים ההתחלתיים שלכם. אז הפתרון למשוואה הדופנציאלית הזו, שנראית סבוכה, היא רק של מקום. כדי לראות הכל על הלוח. אז הפתרון יהיה. נוחק את זה. נכתוב בכחול. זה יהיה הפתרון להומוגני C1E בחזקת 4X ועוד C2E בחזקת מינוס X פחות חצי e 2x. ונמשיך שורה זו, פחות 5 חוקי 17 סינוס של x, ועוד 3 חוקי 17 קוסינוס של x. פחות x בריבוע ועוד 3 חוקי 2x פחות 13 חוקי 8. וזה נראה מבין. כאשר מסתכלים על זה זה הפתרון הזה אם היו אומרים לנו שזה הפתרון ולא היינו יודעים לעשות מקדמים לא מוגדרים היינו חושבים שלעולם לא נצטרך לפתור זאת. אבל ההבנה החשובה היא שחייבים למצוא את הפתרון הייחודי של כל ביטוי ואז לחבר אותם ביחד ואז להוסיף אותם לפתרון הכלי הזה של המשוואה הומוגנית וזה 0 בצד הימני ואז מקבלים את הפתרון הכללי עבור משוואה הדיפרנציאלית הלא הומוגנית הלינארית מסדר שני מקדמים קבועים. נתראה בסרטון הבא שבו נתחיל ללמוד שיטה אחרת לפתור משוואות לא הומוגניות.